القناة الثانية شانل التحكم في الالوان او قناة الباليتة اللونية كانت تستخدم قديما حتى ظهور الويندوز 98 وانتهاء الويندوز 95 حيث كانت تعتمد على استخدام الصور تحت العمق اللوني 8 بت لنفهم سويًا معنى العمق اللوني، يقصد بالعمق اللوني للصورة عدد الألوان المكونة للصورة، عدد الألوان المكونة للصورة تحت العمق اللوني 8 بت هو ميتين لون، أما تحت العمق اللوني ستاشر بت هو ستاشر ألف ستاشر ألف لون. تقريبا اما الصوره تحت العمق اللوني 24 بت فيقصد بها احتواء الصوره على 16.8 مليون لون تقريبا اما الصوره تحت العمق اللوني 32 بت فيقصد بها احتواء الصوره على 16.8 مليون لون زائد القنوات الخاصة بالمؤثرات الخاصة بالصور أو الألفا شانلز، ولتتضح الصورة أمامنا يجب أن نعقد مقارنة بين مجموعة من الصور في الأحوال الأربعة، هذه الصورة تحت عمق لوني واحد بت، ولذلك فهي تحتوي على اللون الأسود فقط. اما هذه الصوره فهي تحت العمق اللوني اتنين بت ولذلك فهي تحتوي على لونين فقط اما هذه الصوره تحت العمق اللوني اربعه بت اما هذه الصوره فهي تحت العمق اللوني تمنيه بت وهذه الصوره تحت العمق اللوني ستاشر بت. أما هذه الصورة فهي تحت العمق اللوني أربعة وعشرين بت، وهذه الصورة تحت العمق اللوني اتنين وثلاثين بت، ولنضع بالاعتبار أنه لتظهر لتظهر الصورة الحقيقية للعمق اللوني اتنين وثلاثين بت، هو أن تعمل الشاشة تحت العمق اللوني اتنين وثلاثين بت، كما هو مبين. واضح طبعًا. أن الفروق بين الصور تتجه إلى الأجود كلما اتجهنا إلى ارتفاع العمق اللوني أيضا يصاحب ارتفاع العمق اللوني زيادة في مساحة حجم التخزين للصورة أو للعضو فكلما تضاعف العمق اللوني كلما تضاعف حجم الصورة تماما